A kezdő előadó legnagyobb félelme, hogy össze fog zavarodni, mire kimegy a színpadra, és izgulni fog, emiatt nem tudja átadni a megfelelő színvonalat prezentációja alatt. De mit tegyünk ez ellen? Elsősorban tudatosítsd önmagadban azt a tényt, hogy te valami olyat tudsz, amit a közönség nem. Különben nem ülne ott a közönség a sorok között, ha nem szeretne valamit hallani tőled. Nem mondom, hogy feltétlen fontos az előadásnak a színvonala, mert a tartalom igenis fontos, de hogyha szeretnénk élményt varázsolni az emberek számára, akkor igenis meg kell fűszerezni az előadást, nem feltétlen a szlájdok -ok tartalmával, hanem önmagaddal. Én mindig mondom, hogy a kommunikáció titka az őszinteség és az egyenes beszéd. Hogyha őszintén felvállalod önmagad a színpadon, akkor mindenki élménnyel fog téged hallgatni. Mit értek ez alatt? Hogyha éppen izgulsz, gyomorideged van, remeksz a színpadon, akkor nyugodtan állj oda és mondd el. Ez a legnagyobb segítség, amit tehetsz önmagad számára, hogy felvállalod önmagad. Mert többen vannak, akik a sorok között ülnek, akik nem is álmodnak arról, hogy bármikor emberek előtt fognak prezentálni. Amerikában készült egy kutatás, mi szerint az emberek többsége inkább meghal, mint hogy nyilvános előadást tartson. Ez legyen a szemed előtt, így már jóval többet tettél, mint azok, akik a sorok között ülnek. Szokták egyébként viccesen azt javasolni, Hogyha nagyon nem komfortos a helyzet, és úgy érzed magadat, hogy nem vagyok idevaló, akkor képzeld el a közönséget, hogy nincsen rajtuk ruha. Számukra szerintem az jóval kellemetlenebb, mint önmagad számára az, hogy egy színpadon állsz az emberek előtt. És ne felejtsd el, hogyha bármikor megakadsz, semmi probléma nincsen. Folytasd onnan-honnan -onnan, abba hajtod, vagy folytasd egy teljesen új gondolatmenettel. És a legnagyobb segítség számodra az előadásod alatt, hogyha éppenséggel... Blackout van és elfelejtett, hogy miről kéne beszélni. Legyenek backup sztorik a fejedben saját személyes történetek, amelyeket álmodból felébresztve is bármikor el tudsz mondani a közönség számára. Ez oldja a hangulatot, mosolytsa az emberek arcára és ugyanúgy emberivé tesz, és ezáltal jobban fognak hangolódni az előadásod tartalmára. Köszönöm szépen, hogy ma is velem voltál, Gergis Dani voltam, Köves, lájkolj, kommentelj, iratkozz fel, ha tetszett, ne felejtsd el megosztani, és inspirálod velem legközelebb is.